Отже, з чогоbi розпочала глава Євроради Шарль Мішель зробив дуже гучну заяву про те, що найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними у війні в Україні і що вони багато в чому визначать наше майбутнє. Розуміємо, зараз де найгарячіша точка це східний фронт. Станом на зараз там гарячі бої. Чи можна сказати зараз, що певний вирішальний етап, можливо, вже розпочався? Я не впевнений що можна казати певна певний вирішальний момент тому що в принципі вирішальні моменти були весною коли розпочалося масштабне вторгнення коли ми дали вістіч оцим колонам які рухались вирішальні моменти були на початку літа коли ми обломили і Стисали наступальний потенціал російської армії, що змусило їх розпочати так звану мобілізацію дуже дешевих та мало підготовлених е, на силу загнаних солдатів, розпочати виробовку е, так званої приватної компанії найманців повара Путіна і так само це був вирішальний момент, коли закінчилися мобілізовані з ОРДЛО з Ростовської області, відносно так кажучи так звані е, сепаратисти-добровольці і, власне, серпня місяця ворог не може просунутися е, в самому місті Бахму. Так, да, дійсно, на жаль, він його руйнує, утюжить і застосовує цю жахливу тактику вогняного валу по відношенню до патріотичного мирного міста, але е, пишатися певними успіхами е, в, е, на східному фронті ворог не може, враховуючи ту кількість живої сили, яку він витратив. Ви зрозумієте правильно, є певна аналогія, коли з однієї сторони, цей кривавий недокарлик хотів розвивати якесь аля демократичне суспільство, інтегрувати Московію в цивілізований світ, де там, в принципі, кожна нація, кожен народ, кожна людина почуває себе вільний. В принципі, от ми вчора визначали День Соборності, що для українця Соборність, це от та ідея, яка пронизана крізь тисячоліття, крізь е, віки, е, мрія про вільну державу, яку вони вкладають, щасливе просто життя у себе з, з усією родиною, зі своєю родиною у себе можливість щось збудувати. І е, Росія, в принципі, хотіла йти таким шляхом, принаймні, на початку. Але потім з'явилися імперські амбіції, цей карликовий недодиктатор, е, почав переводити країну на такі знаєте совкові рельси Причому совкові часів Леніна Сталіна е, тоталітарних диктаторів можливо він хотів порівняти себе і війти в аналогію в історію як е, так, ну, ті самі диктатори але те що відбувається тут на фронті воно е, зовсім не схоже на ті дії які робили ті диктатори Я ж тому я кажу справ правильно уточнюю що Нинішній Карловий Карликовий бункерний дід він не є класичним диктатором Російської імперії або совкової імперії, адже тоді ми прекрасно розуміємо, які масштаби були. Вони могли мільйонами оцих своїх рабів немитих рабів, неосвічених рабів. Примушувати до будь-якої ну, просто йти на смерть, розстрілювати, знищувати, лишати в оточеннях, лишати, кидати на образуру ціли, цілими тисячами. Зараз він так само хоче набрати оцю величезну критичну масу дешевих солдатів по принципу там знаєте рускій ще наражають але в нього не виходить тому що от власне кадри які ми бачили декілька днів назад де знаєте така була новина на запорізькому напрямку ворог перейшов в наступ з метою відволікти можливо якісь резерви можливо якісь сили з бахмутського напрямку але у що це перетворилося до взвода максимум рота просто по полю пішла і викосили артилерію викосили там кулеметами іншою там іншим озброєнням вони в принципі просунулись там на декілька сотень метрів і лишилися в тому полі і якби це робив такий кривавий диктатор як Сталін то він напевно би туди на це поле сконцентрував би десятки тисяч дешевих солдатів видавши один автомат або одну гвинтівку на трьох видавши одну казку на трьох тощо а там а ми бачимо що не до диктатор сконцентрував там до роти таких таких самих одноразових солдатів те саме відбувається на Бахмутському напрямку весь світ сміється з дикта... цього диктатора який тисячами кладе зруйнує все що може використовує всі запаси артилерійських снарядів ми давайте вже відверто говорити у Росії починається голод артилерійських боєприпасів вони так почали знаєте Браво все утюжити в тактику вогняного валу але а, цього не відбуває вони не можуть грати вдовго вони зараз шукають собі партнерів серед таких же диктаторів але такі ж диктатори прекрасно розуміють що не треба йти на сторону програвшого, не треба там, займати сторону, тому що ми всі розуміємо, як фашистська імперія, як комуністична імперія розпалася через те, що вони виявилися слабкими. Так само російська імперія розпадеться, вона виявиться слабкою ніхто не хоче на собі тягнути цей, цей прапор того, хто програє. І у Росії зараз дуже великі проблеми, вони взяли дуже вели... високу планку темпу наступу, темпу просування пробували, вони взяли високу планку кількості вогню і зараз не справляються. Вони хочуть це компенсувати на бахмутському напрямку, те, що ми спостерігаємо, значно зменшивши ширину фронту, концентрацію артилерійських снарядів, хочуть так само сконцентрувати, компенсувати точніше кількістю живої сили фактично гарматного м'яса, Десь у них якісь певні успіхи і є, але за рахунок того, що вони просто переорюють і стають, ну, от, зокрема, Солідар, ті вулиці, ті ділянки, ті будівлі, де вони просунулися, вони зруйновані вщент. і не дарма, і я казав, і багато хто каже, що там не лишилося не тільки жодної цілої будівлі чи вулиці, там не лишилося жодної фактично ціглини цілої, тому що, ну, все просто перемелено. І уяви собі, ворог, то просунувся там певним певними кроками на солідарському напрямку але триматися немає і безліч відео і можете у нас так само подивитися в мене на сторінці в фейсбуці там в телеграмі або на сторінці сторінках бригади батальйону якою кількістю ворог яку кількість втрат несе ворог те що ми бачимо з квадрокоптерів те що ми бачимо з відрозвідників з камер ну багато є скажімо так способів розвідки ворог про всі посадки всі поля всі там вулиці навколишніх сіл вціяні цим біосміттям які вони не забирають навпаки ну доволі часто ми бачимо що вони своїми ж тілами своїх же тілами своїх же солдатів укріплюють там роблять якісь бруствери укріплення тощо і це з однієї сторони жаха а з іншої сторони ми прекрасно розуміємо що навіть використовуючи тактику кидати штрафбати в атаку то вони можуть тільки кидати штраф роти або штраф з води максимум або фактично групами по вісім людей в атаку десь на жаль їм дається просуватися але це знаєте така пірова перемога коли краще взагалі такої перемоги не мати тому що весьма скоро і ем, я впевнений що Україна і наше командування готова до там до розвитку подій, і одна, одна єдина задача, те, що ми робимо на Бахмутському напрямку, це сточити наступальний потенціал ворога в їх безглуздих намірах штурмувати наше укріплення.